Hi haurà demà? Demà? No ho sé. No ho sé si vull. Em rebutgen els mirals negant-me la imatge del que sóc i no sóc jo, sinó els meus ulls que es clouen perquè només la fosca els aconsola. Porta barrada a l'amor i a l'alegria, perquè no encerto el cant i erro tot hora, i no sé dir. Em veig amb negatius opacs a la claror. Per sota els porços arribo a l'Hotel Roma. Els mirats a les parets perpetuen la imatge d'aquest ésser que sóc, Dèria i Neguita.